જેમ અમે વિદ્યુત પરિપથ બનાવેલું છે જેના લીધે બાળકો વિદ્યુત પ્રવાહ વિદ્યુત પરિપથ ના ઘટકો તેમજ વિદ્યુત પરિપથ પ્રવાહ ની હાજરી છે કે નહીં તેના વિશે જાણી શકે છે જે આ મુજબ છે आ टी एल एम बना सब प्रथम आपटरी ने स्वीच साथ जोड़सू जो विद्युत प्रवाह ने कंट्रोल कर सीचनो एक छेड़ो अपने मोटर में लगाशू जेनी पंखो जॉन्ट करे बेटरी बीजो छेड़ो ये छे मोटरना बीजा छेड़ कनेक्ट कर विद्युत परिपथ से पूर्ण थे जयरे आप स्विच ऑन कर विद्युत परिपथ पूर्ण थे विद्युत प्रवाह पास खाश पंखों शुरू थे जयरे आप विद्युत प्रवाह बंद करशू स्वीच बंद कर देसू तरह विद्युत प्रवाह पास खाश ने अपने विद्युत प्रवाह घटकों जो है तो बैटरी एनीज्ञा आ प्रमाणे वायर से संज्ञा आ प्रमाणे સ્વીચ છે તો આ ટીએલએમ ઉપરથી આપણે વિદ્યુત પરિપથના ઘટકો તેમનો પ્રવાહ તેમજ પરિપથ ની પ્રવાહ છે કે નહીં તે આપણે જાણી શકીએ છીએ થેન્ક યુ